Я тобі не чужий Якщо я твій запах завжди пам'ятаю То значить він мій Якщо ти зі мною за тисячу років Залишилась така сама Давай, як завжди, після горої нап'ємося за нас вина і включим радіо любов Люблю, коли з моїх жартів смієшся, значить я не тупий. Давай замотаємося в одягах і підемо на холодний балкон, щоб сусіди також не спали. Створен сейфон І вклющим радио любов У-у-у Ради я в любому Ооо